Hej, klockan börjar närma sig och. Det betyder att det är dags för höstens allra första Verke Live-sändning. Och det är inte bara höstens allra första Verke Live-sändning utan det är också den allra första sändningen på svenska. Och um, för jag glömmer och börjar bebbla vidare så ska jag kanske presentera mig själv för att det glömmer jag varje gång. Så jag börjar med det och säger att jag heter alltså Denise och jobbar här på Verke med deras svenskspråkiga verksamhet och också samarbete med läroanstalter. Jag är relativt ny men att jag har jobbat nästan hela mitt liv med ungdomsarbete i olika former. Och senast med planeringsuppgifter och utvecklande av digitalt ungdomsarbete. Så det är jätteroligt att vara här idag. Praktiskt för idag, om ni vill vara med och kommentera så får ni jättegärna göra det. Det kan ni göra där längst eller här nedanför i kommentatorsfältet. Och min kollega Sovi är där på plats och läser era kommentarer och svarar så gott som hon kan. Jag ser inte själv de där kommentarerna eller frågorna nu medan jag, medan jag föreläser här till er. Men att um, jag ska försöka spara lite tid på slutet och svara på frågorna till er. Sen. Så ni får jättegärna vara aktiva där och diskutera med varandra eller kommentera. Förra våren var ett speciellt tillfälle för många ungdomsarbetare att bekanta sig med sociala medier i och med undantagstillstånd. Och efter sommaren är det kanske många som. Som efter sommarverksamheterna och annat har, har funderat på att hur ska vi hålla igång både den verksamheten som som är relativt normal för tillfället men också kanske den, det som man lärde sig förra våren och de so kanalerna i sociala medier som som man blivit bekant med. Så det är det som vi ska behandla idag att nå ut till unga via sociala medier. Jag visar till följande um, en sån här bild som är ett sammandrag egentligen av det som Verkets som plan går ut på. Den finns på, på finska på Verkets hemsida. På svenska finns endast det här sammandraget för tillfället. Uh, men det är möjligt för er om ni är intresserade av den att uh, kontakta mig och så kan vi så kan jag komma att jobba med er arbetsgemenskap med att göra upp en sån här plan. Eller om ni bara vill ha material och inte ha mig så är det också väldigt okej. Okay. Jag rekommenderar att ni kontaktar helt enkelt mig. Ju mer det finns efterfrågan efter något material så ju mer sannolikt är det då att vi fixar materialet. Till er. Men här ser ni en del av dem, det som vi kommer att prata om idag. Mm. Hur komma igång det har ni kanske gjort en stor del av er. Men hur fokuserar man på målgrupp, hur innehåll kan man producera på sociala medier? Också att utvärdera lite den verksamheten som man har på nätet. Målgrupp nämnde jag där tidigare. Det är jätteviktigt att man väljer ut en specifik målgrupp till sina kanaler där på sociala medierna. Allt intresserar inte alla ungdomar. Alltså samma saker intresserar inte alla. Utan, då kan det vara bra att fundera på om man um, kanske vill rikta sig in till lite yngre unga eller till lite äldre åldersgrupp. Kanske har ni något specifikt område som just ni är intresserade av. Kanske verksamheten fokuserar på, um, ska vi säga, mental hälsa eller någonting annat. Och, och då kan det vara bra att fokusera på just den biten istället för att försöka ut till precis alla ungdomar. Äh, målgruppen behöver inte synas utåt. Ni behöver inte äh, gå ut med att det här exakt är nu vår målgrupp utan det är bara för att ni själv ska veta att kunna fokusera och producera ett bättre innehåll till er kanal som det är viktigt att ha det i bak tankarna. Um, sen kan det också vara bra att fundera på att vem är det som, som ni har i er kanske, verksamhet på ungdomsgårdar eller andra ställen? Och är det de som ni vill nå ut till, eller vill ni nå ut till kanske någon som ni önskar att nå ut till men inte har nått ut till ännu? Uh, så vem, vem är sån som ni skulle vilja ha kontakt med eller verksamhet med men som inte ännu är en del av er verksamhet. Det kanske också är en möjlighet att ha dem som målgrupp. Man, behöver, man kan ju ha olika målgrupper för olika verksamheter på olika plattformar. Och det skulle egentligen kanske fungera sig jättebra på det sättet. Det här med öppen verksamhet som man har kanske inom ungdomsarbete och verksamhet på sociala medier. Man kan fundera på det att man ska inte behöva flytta nödvändigtvis. Det är inte liksom sam, likadan verksamhet som det behöver vara. Utan, jag kanske ger det som en liten utmaning att det kan vara bra att, att det där. tänka på att, hur hurdana olika verksamhetsformer kan man producera. En annan fråga som kan vara bra att tänka på är att hur skiljer sig era sociala eller, eller era kanaler i era sociala medier, um, kanske ni har, ni har kanske provat på flera stycken förra våren eller redan tidigare än det, men jag vet inte, hur, hur skiljer sig era uppdateringar? Eh, ser de olika ut på Instagram eller på Discord? Om de gör det så är det jättebra för att då har ni kanske beaktat just um, hur den form av verksamhet man kan ha på de olika kanalerna det lönar sig inte att kopiera verksamhet från en kanal till en annan. Så att man har fast tre olika kanaler och producerar exakt samma innehåll i dem. För att det blir kanske inte så lyckat alla gånger. Instagram är en väldigt visuell plattform. Discord kanske är kanske en sån. Eller det är en sån kanal som, som spelare använder mycket och där kan man ha mycket diskussioner och, och annat. Det kanske lämpar sig bättre för den, den formen. Um, TikTok om man vill nå ut i stora massor så att säga. Så, så det är lite liksom en nisch. Men det är bra för er att fundera själva att det där, hur den uppdateringar publicerar man på de olika ställen. Um, Sen är det också bra att tänka på hur en lyckad uppdatering äh, har sett ut. Jag är helt säker på att alla ni har haft några lyckade uppdateringar och kanske vissa uppdateringar sen som inte har varit så lyckade. Men att fundera på varför har uppdateringen varit lyckad och vad var det som gjorde det? Hade det varit det att man har nått ut i en jättestor grupp? Har det varit, något, har det varit att det har varit kanske jättelyckade diskussioner? Har ni nått ut till någon sån person som verkligen behövde det? Eller någonting annat? Mm, det kan vara helt vad som helst egentligen. Men att från det här så kan man sen börja utveckla. Istället för att hela tiden fundera att hur gör jag en bra uppdatering och hur ska jag lyckas med det här? Så, så ta det som ni har lyckats med tidigare och utveckla vidare från det. Um Förra våren så var det ganska mycket nyheter från alla håll. Och det håller ju ännu också på. I dagens läge kommer det nyheter precis överallt. Och därför kan det vara bra att tänka på att um, vad gör ni där på de där sociala medieplattformarna? Sprider ni nyheter? Får ta ni till exempel er öppet hållningstid på en lapp? och delar ut de bilderna där. Det är ju egentligen informationsberedning som också är viktigt förstås. Men sättet, sätt en extra tanke kanske till att fundera på hur man är social på sociala medierna. För det är ju egentligen det som gör att det ni gör där på sociala medier är ungdomsarbete. Um, sen kommer vi till någonting som, som visualitet. Visualitet är jätteviktigt, speciellt på um, plattformar som till exempel Instagram, som ju är jättepopulärband, jättepopulär bland unga. Men där lönar det sig också att tänka på att det kan vara bra att satsa på kvalitet fram och kvantitet. Det vill säga istället för att publicera fem suddiga bilder som inte är så genomtänkta, så kan det löna sig att satsa på att tänka på hur hur det ser ut. Och, uh, satsa på det där ena inlägget istället för att publicera jättemånga inlägg där. Um, det kan vara bra att också tänka att hur känner man igen er på sociala medier? Det är jättebra om innehållet genast kan kopplas till er egen verksamhet och man kan säga att det här är just den här ena aktören som har publicera nu ett inlägg här. Man kan göra det på olika sätt. Uh, om ni till exempel gör, jag vet inte, Youtube-videoklipp eller, eller Instagram-stories eller någonting annat så kan det vara en gest. Eller uh, så kan det också vara i bilder en viss uh, nyans som ni har på dem. Det kan vara en viss uh, klick som ni har där med på den. Det kan vara ja, egentligen vad som helst. Det är inte så stor skillnad vad det är men igen, fundera igenom det ni gör. Jag visar ett exempel här till er hur det kan se ut när, man har, när det är en röd tråd genom alla inlägg och man ser att de. Um, ja, det, man ser genast att det här är, hör till samma serie och då, då går det att känna igen vem som har publicerat. Um, Många kanske tänker på Instagram när de att Hur ska jag kunna publicera bra bilder som ser snygga ut? Och måste jag hela tiden få ta mig själv? Och eh, det behöver man inte alls. Det är jättebra om man får ta sig själv. Men det blir kanske i längden tråkigt om det är en själv som, som figurerar på alla bilder. Och då kan man jättegärna använda sig av gratis bildbanker. Jag har här en lista på några exempel på och varifrån man kan plocka bilder åt sig själv och då kan man till exempel jobba på det sättet att man när man har lite extra tid så går man in på de här och plockar åt sig färdigt bilder som man kan ladda ner så att man har dem klart på sin, färdigt på sin dator och efter det kan man, sen när man behöver, när man har en sån situation att okej okay, nu skulle jag vilja göra ett inlägg om ett specifikt tema så då kan man söka bland de här färdigt utvalda bilderna som man själv har valt. Och då går det snabbt att publicera ett inlägg med, med en snygg bild. Um, så det, det kan man väldigt gärna göra. Jag nämnde väl växelverkan. Om jag inte gjorde det så är det där jag nämnde det nu. Um, det är jätteviktigt att det sker växelverkan på de här sociala medias plattformarna. För det är egentligen det som gör det till ungdomsarbete, det som ni gör där. Man kan informera hur mycket som helst, men att försöka få en form av växelverkan kan man göra på jättemånga olika sätt. Man kan jag ska visa några konkreta exempel här, men att man kan till exempel just diskutera, kommentera Uh, vara aktiv. Man behöver inte ha det. Är många som har upplevt förra våren vet jag att uh, man inte hade de där färdiga uh, följarskarorna på nätet. Uh, när man försökte gå ut på nätet plötsligt när alla till exempel ungdomsgårdar var stängda. Men man kan också tänka på att man kan samarbeta med andra aktörer. Fråga vem har eller följa någon annan på Instagram eller TikTok och sen uh, diskutera där. Gå med i någon annans trådar eller inlägg. Och det går också jättebra att vara delaktig på det sättet. Um, en annan sätt att, att växelverka på är ju också att, att engagera ungdomarna i det innehållet som publiceras på de här plattformarna. Uh, nu är vi i ett sådant läge att um, det är ganska kanske lättare än vad det var förra våren men vi vet inte heller hur situationen kommer att ändras här. Hela tiden stängs vissa skolor för att vara i karantän i två veckor. Så då kan det vara bra att, att, att vara på, på kartan med det här. Nu visar jag de här konkreta exemplen på vad man kan göra på. Det här är nu från, på Instagram Stories till exempel. Här är nu några mina kollegor. Det där Mimi och Vera har, har jag lånat deras bilder som de har plockat för jag hittar inga svenska så här snabbt. Men här är ett exempel som är till exempel en sån här emoji-frågesport. Det kräver kanske lite klurighet av en själv för då får man sätta, äh, sätta ihop olika emojis och, och ha en form av frågesport. Då. Och, och det där publicerar de på Instagram-storieserna. Uh, det är ett sätt att aktivera unga och skapa den där växelverkan. Det här uh, exempel i mitten uh, är gjort med, Insta också med Instagram stories. Där under klistermärkena så finns det en sån här färdig funktion som är jättelätt att använda. Där kan man göra upp frågesporter um, väldigt enkelt och också på det sättet aktivera unga till uh, växelverkan med den själv. Sen är här från och jag navigatorn i Jules har gjort en sån här challenge, eller utmaning, som det väl korrekt heter på svenska. Eh, som också kan, man kan dela den på påstå och då utmana folk att svara på den. Den här går alltså ut på att man väljer en, en GIF, svarar på frågan till exempel: då Vad gör mig glad? Uh, vad är viktigt för mig? och så vidare. Man behöver inte heller använda Giffa, man kan jättebra använda emojis eller texter är ju också ganska vanligt, men här är ju tanken, här ser man bra hur man har fått upp det att, att här är sådana här viktiga ämnen och värderingar för ungdomsarbete som tas upp på ett ganska enkelt sätt och man kan också sprida den här sen lätt. Botten till det här kan man göra på Canva, uh, det är ett redskap som vem som helst kan gå in på på nätet, mm, det, är, det är gratis. Och uh, relativt lätt nog att använda. Så där kan man göra botten. Det finns till de med färdiga botten som man, som man bara lite ändrar text och så. Och så. så det rekommenderar jag ja, verkligen för er. Uh, planenlighet i verksamheten är också någonting som är, är viktigt. Ibland kan det bli så att, att um, de här sociala medierna blir lite kanske glöms bort och det är sånt som man kanske publicerar. Alltså, uppdaterar sen när man hinner men det är jättebra att planera hur den verksamhet man ska ha var och informera om den också. Här ser ni några exempel om, på hur de har planerat sin verksamhet bland annat här på Pirkeland 1, Siveto, Yli Kimingen, och här ser man att de har varierande program, de har publicerade. Det som är viktigt är att komma ihåg att publicera den här texten som finns i bilden också i själva textdelen. Då blir tillgängligheten bredare för alla för de här inläggena. Men på det här sättet så, så glömmer man inte bort verksamheten när man planerar den och det blir specifikt. och Det blir kanske också mera, ett bättre innehåll när det är planenlig verksamhet. Instagram live har varit mm, ganska populär här under förra våren och här har jag några exempel på marknadsförande av det. Det finns jättemycket olika saker som man kan göra på Instagram live. Ni kan till exempel med ungdomarna titta på en film tillsammans, ni kan titta på ett sportevenemang eller vad som helst för evenemang, kommentera tillsammans. Man kan... Man kan ha frågestunder, man kan bestämma ett tema som man diskuterar om. Man, det, det finns, möjligheterna är oändliga. Det som dock är viktigt är att man marknadsför när man har den där live-tillställningen så att ungdomarna kan hitta dit. Och det är då, här är två exempel. ena från Tjejvillan, hur de marknadsför sin verksamhet på ett snyggt, snyggt sätt. Sen kommer vi till Tiktok. Av intresse så var jag i början av veckan och kollade på svenska med hashtaggen ungdomsarbete hur många äm, träffar jag fick. Och det där, där fanns nog en hel del visningar som ni kan se även på det svenska ungdomsarbete. Men att när ni jämför på finska sidan så ser ni att, att de har en helt andra världen. Så här ger jag kanske också en liten utmaning till er alla att, att det där, om ni är där på... TikTok så så det där sett ut, ungdomsarbete, så hittar man det lättare, och då kan man också få tips av varandra och kolla hur den verksamhet äh, där genomförs. Äh, ganska vanligt här är till exempel, jag tror att det här var unge Pargas som syns här också på den här screenshotten som det står: What a challenge, eller What Challenge står det väl. Så de har frågat ungdomarna att vad vilken challenge vill ni att vi tar åt oss här till följande? Och då uppstår där igen den där växelverkan med ungdomarna så att de får välja vad de här ungdomsledarna sen ska göra. Um, ja. Andra sätt att vara, att vara eller genomföra växelverkan på nätet är också att rita. Och det har blivit jättemycket populärare på den senaste tiden. Här är några, äh, bara några exempel på hur man kan genom, eller program som man kan använda med ungdomarna äh, när man vill göra olika. Äh, det, no, men gå in och titta på dem. Här finns olika, olika former som man kan. Vissa är lite utmaningsaktiga, och vissa, men de är inte det, liksom, det fungerar bra så att man äh, är i växelverkan och rita där på nätet Så Det finns vissa som man ska gissa vad den andra ritar och, och så vidare. Olika, olika former av det. En annan jättepopulär um, plattform på sociala medierna nu den här våren som, som blev kanske så där explosivt populär um, var faktiskt Discord nu förra, förra våren och jättemånga uh, Personer som jobbar med ungdomsarbete sökte sig hit för att genomföra ungdomsarbete där. Som jag nämnde tidigare, så är det kanske mest populärt bland spelare att man kan spela via Discord tillsammans. Men jag tog några exempel här hur den verksamhet det finns där på Discord. Här är någon som har haft öppen ungdomsverksamhet. Sen finns här ung Pride som har haft sådana här teman på olika kvällar. De har bland annat sett på film tillsammans och sen har de haft då spelkväll och det där är en sen ung pride tema en gång. Och så är här ännu ett exempel på hur man kan se på någonting tillsammans och sen kommer man diskutera om ett ämne. Här skulle jag kanske också kunna nämna att Verke har en, har en egen Discord-kanal så ni kan söka, söka upp den. Det, där finns jättemycket ungdomsledare som byter tips och uh, ger. Alltså diskuterar olika aktuella ämnen och, och därifrån kan man få en hel del hjälp och tips på vägen. Och där är också förstås eh, verkes personal att hjälpa till och svarar på frågor om, om det, vad heter det behövs. Um, nu känns det som att jag har bebla på som en jag vet inte vad här. Men jag ska försöka eh, kort sammanfatta det som jag har pratat om här nu. Och det är nog kanske det att vikten av att planera verksamheten kan man inte understryka tillräckligt. När man planerar då försäkrar man också att verksamheten är fortlöpande och innehållet blir mycket bättre. På samma sätt som när ni väljer målgruppen så blir det ett bättre innehåll för det som ni gör. Utvärderar verksamhet med med jämna mellanrum som jag sa. Kolla igenom vad, som, vad ni har gjort bra och utveckla vidare från det. Uh, växelverkan som där stod tre gånger på en dia. Uh, det är extremt viktigt och kärnan i allt ungdomsarbete egentligen. Jag har här på engelska, less is more. Och, uh, ja, det kan vara bra att fundera på när man Publicerar innehåll, till exempel på Instagram. Satsa istället på ett inlägg, eller också på vad som helst på annan plattform. Satsa istället på någonting ordentligt istället för att försöka vara på alla olika plattformar samtidigt. Och till sist men inte minst, glöm inte det centrala, alltså ungdomsarbete och varför ni är där. Ibland kan man glömma bort och tänka att nu är det en massa teknik som man behöver komma ihåg men. Eller komma ihåg att lära sig Om man måste vara bra på allt, men det är inte alls så. Ni gör så gott man kan och börjar med en kanal. Om man vill jobba bara på en kanal så är det jättebra så länge ni inte glömmer bort ungdomen. Uh, visst, jag skulle kunna kolla här nu om, om det där Suvi har skickat några frågor här åt mig. Ett ögonblick bara. Så här, nu ska jag öppna här och se. Okej, okay, det har alltså inte kommit några frågor. Det är helt, helt okej. Okay. Ni kan skicka efteråt också. Eller kontakta mig med mig jättelågtröskel ifall det är någonting som ni funderar, funderar över. Um, jag börjar småningom tacka för mig. och um, Jag vill bara nämna om att följande svensk. Sveriges svenskspråkiga verken live kommer att sändas 29 /10 och Då så kommer jag att presentera vissa verktyg från InnoBoxen som är ett innovationsverktyg. Den publiceras nu på hösten här av Verken på svenska. Så om ni är intresserade av att utveckla verksamheten med hjälp av den här InnoBoxen så lönar det sig att komma och lyssna då. Vi fortsätter med livesändningarna nästa vecka och då är det, jag måste lunta. Då är det alltså nästa veckans torsdag klockan ett. Vägottajat socialis socialisessa mediassa med Vera och Mimmi som då leder veckans livesändning. Tiden gick snabbt. Hoppas ni fick någonting ut av det här. Ja, jag säger väl tack och hej då vid det här skedet.